Vlad Cosma, audiat în dosarul lui Sebastian Ghii, am avut mai multe identități, doresc să renun la această invenie. Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat vineri diminea la GJ pentru a fi audiat ca martor în dosarul lui Sebastian Ghii. Au fost citați mai mulți martori protejați, cred ce 5 sau ASE. Întrucât cât eu nu mai știu numele pe care l-am avut în acest dosar, m-am prezentat în cazul în care sunt eu unul dintre acei martori protejați. Îmi <fie> doresc să asist la acest termen, pentru ce voi constata ceea ce ai martorii falii care au fost folosi în dosarul meu se vor regsi la acest termen. Aceia ei martorii folosi de Onea Inegulescu în in majoritatea dosarelor penale de la Plot Cu Siguran vei constata, astăzi, ce nu eram singurul martor cu cel puțin două identități. Se va confirma tot ceea ce am spus și tot ceea ce am prezentat. Numai din minte numele conspirativ. Timp ce am declarat în sală la ultimul termen, faptul ce am avut mai multe identitii. Doresc să renun la această venie a domnului Ionai, a domnului negulescu ce doresc să fiu audiat în calitatea reală. Această formalitate a martorilor proteja era o invenie impusă de ce către procurorii de la Ploieti pentru a putea mini în ei cum voiau dumneai, a spus Vlad Cosma, la sosire la judecată.